قديش يوسف لما أنزل يسوع على الصليب وحمله هو ميت ولفه عوض بحبه عن الأيام الكثيرة اللي كان خايف يتبعه ويمشي حده يسمعه كان يعرف أنه في ناس تركوا عائلاتهم واحبائهم وراحين وراء من مكان لمكان ده كان يقعد مأهور يقول يا ريت في ينام بحضنه مثل يوحنا واكل حده مثل بطرس ورافقه على الجبل وفي الصلاه واثناء الوعظ قديه كان يشتاق يكون حده يخدم منه ويخدمه قديه زعل لما عرف انه يسوع غسل تلاميذ ارجل تلاميذه هو ما كان لكن الرب اعطاه فرصة إنه يكرمه ويخدمه وينزله عن الصليب ويلفه ويدفنه. تعرفوا أدي مسكو؟ أدي حمله؟ أدي عودل الرب عن الأيام اللي ضاعت لما كان خائف وخجلان إنه يقول أنا من أتباع يسوع. شيء عجيب. لما نسأل لمن يسلم يسوع جسده يطلع ليوسف من الرامي من كان يتبعه بالسر كثيرين بالأول صاروا بالآخر اقتار بالآخر صاروا بالأول رب عنده مراحم رب عنده صبر رب عنده حكمة وبيعرف ظروف الجميع بقدرها لكن يعطي امتيازه لاولاده بحسب مشيئته وحكمته لمن يسلم الرب جسده تلميذ يتبع بالسر كمان رجل يعرف منذ القديم ما بعرف شو صار مع يوسف عن جد لما اكتشف هالحقيقه شو صار بقلبه وعقله؟ بيعرفوا من زمان يوسف اكيد لما سمع عن يسوع وهذا المعلم العظيم وتعاليمه معلم للكتاب قاعد يدرس ويبحث ويشوف وامن فيه امن انه هو العبد المتالم هو المخلص هو الفادي بس ما بعرف إذا قبل حقيقة ولا بعد اكتشف يوسف إنو يسوع كان بيعرف عنه وكان معينه هو يدفنه